På Byline så hjälper jag dig att träna hela kroppen. Det är viktigt för mig att man tränar hela kroppen, en helhetsträning. Även om det kanske är magen du är ute efter rumpan. Men det är viktigt att träna hela kroppen för att få balans. Och det som är viktigt är att du då får mer muskelmassa ju mer du tränar. Och det gör att du får en mycket bättre förbränning.